Завідувач Михалюцької амбулаторії Шепетівського центру ПМСД Дмитро Корчевний, родом із Старосинявського району. Зараз проживає у Шепетівці. Каже, щодня долає відстань у 30 кілометрів, аби дістатися до роботи. Чому обрав роботу, сільській місцевості відповідає. Місці все одно всі, всі підготовлені, всі спрацюють своїми пацієнтами. Тут приходять різні випадки, які не завжди можна відправити в місто на консультацію, і приходиться все своїми силами робити. Того для початку, для розвитку. Це прекрасний старт. Дмитро Курчевний додає, в амбулаторії обслуговують майже чотири тисячі пацієнтів. Обслуговується взагалі близько трьох з половиною тисяч населення по чотирнадцяти селах і задекларованих близько трьох тисяч. Два лікаря, п'ять медсестер, реєстратор і одна молодша медична сестра. В амбулаторії є можливість пройти лікування при денному стаціонарі, розповідає медична сестра Ірина Сахарук. Одночасно може перебувати п'ять людей, можемо робити кардіограму, капати, гріти, тобто відпускати фізотерапевтичні фізіотерапевтичні процедури. 1600 пацієнтів із п'яти сіл має завідувач Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Сергій Лупуцюк. Додає, хотів працювати лікарем саме у селі. Моя мама вона важко хворіла свій час в неї було онкозахворювання, тому я вирішив стати лікарем саме для того, щоб допомагати людям. Я працював фельдшером в селі, тому я знаю проблеми і взагалі те, що потрібно для сільської місцевості. Жителька села Климентовичі Судилківської сільської тергромади Тетяна Собіщанська каже, після появи амбулаторії у селі лікуватися стало комфортніше. Звісно, зручно, що їхати в лікарню, лежати 10 днів там в лікарні. Ми сюди приїжджаємо на 2 дві години і пролікуватися трошки. Нам назначили години, наскільки приїхати, і от ми тут проходимо курс лікування. Завідувач амбулаторії Сергій Лопацюк працює і проживає в амбулаторії. Її збудували за програмою «Доступна медицина» одразу із житлом для лікарів. Амбулаторія і життя в амбулаторії – це є життя на роботі. Тут приходиться і, і приймати, і вікна, в двері, і вночі, і ввечері, в будь-який час доби, тому що сільські жителі вони привикли до того, щоб все-таки Якщо б сталася якась біда, вони біжать відразу вже до того лікаря чи до фельдшера. Сергій Лопецюк розповідає, на меті має вдосконалювати амбулаторію. Тут зробити реабілітаційний кабінет, тому що багато хто з сільських місцевостей, людей, вони дійсно фізично працюють і багато хто приходить скаргами саме на хвороби хребта. От я би дуже хотів би це. Також стоматологічний кабінет був би актуальний саме в амбулаторії, тому що можливості є і, і багато в нас є приміщень для цього. Шепетівський центр ПМСД обслуговує 69 тисяч 600 осіб населення на території п'яти територіальних громад, каже головний лікар центру Андрій Нечепорук. Це Шепетівська територіальна громада, Собілківська, Міхалюцька, Денкавецька, Абдівцівської територіальної громади. Ми маємо в території 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, із них 11 знаходиться на території Шепетівської територіальної громади, 7 – на території сільських територіальних громад. За словами Андрія Нечепорука, всього на території Шепетівської територіальної громади обслуговує 45 сімейних лікарів, з якими уклали угоди 60 тисяч жителів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.